Kwa Morogoro unatekeleza mpango huu wa kutokomeza magonjwa aliyokuwa yapiokua mbele kwa miaka mingi sasa. Lakini tatizo kubwa lilojitokeza katika magonjwa haya ambayo mpango wa taifa unatekeleza, ugonjwa wa usubi, atende na magusha, minyoo ya tumbo, trakoma na kichocho, ugonjwa wa usubi umekuwa tatizo kubwa katika mkoa wetu wa Morogoro. Kwa kupitia kikao hiki ambacho tumejadili namna ya kuweka mikakati mizuri ili kutokomeza ugonjwa wa usubi hadi kufikia mwaka 2030 mimi kama mratibu ninashukuru kwa kuwepo kwa kikao hiki hii kamati ni kamati muhimu sana ambayo inajadili mambo mengi hasa katika mikakati ya kuelekea kutokomeza ugonjwa wa usubi kwa mpangilio huu nimejifunza kwamba tunatakiwa tuwe na mambo mengi ambayo yanatusaidia sisi katika kupanga mikakati ya kuelimisha wananchi, kuhakikisha wananchi wanapata dawa kwa wakati na kuhakikisha tunatumia mbinu zote ili wananchi wafahamu namna ya ugonjwa huu, namna ya umezaji dawa na tatizo la Ronaldo ili mapokeo yao yawe mazuri na kuhakikisha tumetokomeza ugonjwa wa usubi jesi kama mkoa tunamaliza kikao hiki kwa hiyo tunakwenda kufanya mkakati Halmashauri ya zinazo mezesha dawa mara mbili kwa mwaka zitaendelea lakini pia sasa morogoro vijijini nayo inaingia katika kumezesha dawa mara mbili kwa mwaka na kilosa inaingia kumezesha dawa mara mbili kwa mwaka na hii itatusaidia sisi kupunguza kiwango cha maambukizi Ugonjwa wa usubi ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa Nzi, mweusi, mdogo anayeishi kwenye mito kasi. na ukiangalia kwa morogoro tuna mito mingi inayenda kasi na yenye mazalia ya hawa nzwa dogo kwa kitaalamu tunauita simulia lakini kwa kienyeji bwana anaitwa usubi na neno usubi lilitokea morogoro wizana kupitia mpango wa taifa wa kudhibiti magonjo yaliokuwa yamepya pek paumbele imeweza kupitia utekelezaji wa kazi zilizokuwa zimepangwa katika mwaka wa fedha wa mwaka 2021 2022 lakini pia umeweza kupitia mpango wa kazi zilizopangwa au zilizotekelezwa katika mwaka wa fedha ujao kamati imepata nafasi ya kupitia hatua kwa hatua kazi hizo na pia kuweza kutoa ushauri wa kitaalam, wanamna bora wa kutekeleza afua hizo ili kufikia malengo yaliyopo e katika mpango mkakati wa, wa taifa wa kudhibiti magonjwa yaliyokuwa yapewiki pa aidha shughuli nyingi sana ambazo zimepitiwa ni pamoja na shughuli za kugawa dawa za kingatiba ambapo dawa hizi zimezeshwa kwenye maeneo ambayo yameathirika na hivyo kuwataka wananchi wote au wakanzi utanoka hayo maeneo ambayo yamethilika kumeza dawa mara zitakapokuwa zinatolewa lakini pia tumepitia uh, tathmini mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuangalia uh, au kuangalia namna ambavyo afua zilivyokuwa zimetekelezwa kwa nyuma mkutano huu ni mkutano wa kamati ya ushauri wa kitaalamu wa kutokomeza ugonjwa wa usubi nchini ambapo wataalamu hawa huteuliwa na katibu mkuu wizara ya afya sasa huu ugonjwa wa usubi uh, ni ugonjwa ambao uh, unaathiri ngozi ya binadamu mgonjwa uh, anapoupata uh, anakuwa na homa lakini pia anakuwa na kipele mwilini, na anapata na uwasho mkubwa sana ambao unamsumbua na pia unaweza kusababisha upofu. Ugonjwa huu huenezwa na nzi wadogo weusi ambao tunaitwa black flies. Awanzi huzaliana katika maeneo ya msitu ambapo pia wanazaliana wana katika maeneo ambapo kuna maji ambayo yanatiririka kwa haraka na ugonjwa huu umeenea katika halmashauri zinazofika 29 takriban mbili ya watu wako wa, wa, katika hatari ya maambukizi ya ugonjwa huu mikakati mbalimbali inafanyika hapa nchini ambapo mkakati mmoja wapo mkubwa ni kumezesha dawa tunaita dawa za tiba kinga ambapo katika maeneo mengine tunamezesha mara moja kwa mwaka na katika maeneo mengine pia tunamezesha Uh, mara mbili kwa mara. Uh, juhudi ambazo zimeshafanyika hadi sasa hivi ni kwa kupitia program maalum ya WHO ambayo inaitwa African Program for Cercasis Control. Tumeweza kuainisha maeneo mbalimbali ambayo yako katika hatari ya yameathirika na ugonjwa huu nchini na pia tunashirikiana na wadau mbalimbali kama IMA, Site Server, HKI, RTI lakini pia na nimri kuhakikisha kwamba tunatokomeza ugonjwa wa usubi ifikapo mwaka thelathini,